Liviu Dragnea, reachieduri la lista neagra Comisiei Europene, vom cere explica -i. Este fără precedent. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la finalul din ei BPN, ce premierul Viorica Dencil va cere explicații Comisiei Europene cu privire la o listă document MCV. În lecturi cu temele care au aprut în spaiul public, i nume acea listă, document MCV de persoane care erau în diverse faze ale unor proceduri judiciare, dosare sau procese pe rol, doamna prim-ministru ne-a informat ce guvernul isleș sau ministerul justiei vor transmite o scrisoare de solicitare de clarificare la Comisia Europeană în lecturi cu acest document. Se află măcutoi ce a stat la baza întocmirii acestei liste, care sunt informaile pe care s-au bazat și de ce s-a făcut această solicitare, pentru ce deja din ce în ce mai mulți din cei care i-au exprimat un punct de vedere consider ce aia a fost o imixtiune brutală în actul de Justinie din România. Se poate spune chiar ce era inducerea unei direcții ca acele persoane trebuie să fie neapărat condamnate. No mi se pare ceva fără precedent, foarte gravi din acest motiv susținem demersul pe care l-a anunat na prim ministru, a spus Liviu Dragnea. Mihai Gâdea a prezentat, duminic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 21 de puncte, iar la punctul 20 se cere o scurt descriere a situației și să se stabilească. Paim următor pentru cazurile de înalt corupie care îi cuprind pe Gheorghe Copus, Adrian Nestase, Erban Berediteanu, Ion Dumitru, Decebal Traian Reme, Dan Voiculescu, George Becali, Cetelin Voicu, Tudor Kim